أعضاء جمعية منتدى البيئة للتنمية والسينما والمسرح، بعدما كان لنا لقاء افتتاحي لهذا اليوم الدراسي بمدينتنا الشامخة القصر الكبير في السادس والعشرين من هذا الشهر، وها نحن اليوم نجدد اللقاء لنتمم ملموس ما بدأناه وهو إسماع صوت المجتمع المدني. والتأثير في القرارات باعتبار أن الفاعل الجمعوي يشكل قوة اقتراحية لا عنها للترافع من أجل مناقشة قضايا مهمة تتعلق بمخططات ومشاريع تنموية سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية وهو الشعار الذي اتخذناه لهذا الملتقى أي الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في حوار مع الشأن المحلي فنحن بكل مسؤولية ووعي نضع اللبينات والأسس القويمة في الصرح الديمقراطي من أجل مغرب أفضل منسجم مع مقوماته الحضارية الضاربة بجذورها في عبق التاريخ أيها الحضور الكريم كلنا نعلم أنه مع نهاية القرن العشرين أمام تقدم الإنسان وازدهار الصناعات اصبح العالم يعاني من تلوث وتدهور في الوسط الطبيعي مما سبب اختلالات بيئيه واركيولوجيه فطرحت عده تساؤلات حول مصير الكوكب ومدى قدرته على التكيف مع انماط الانتاج والاستهلاك المفرط لموارده الطبيعيه في محاوله لايجاد حل وسط لحسن استغلال هذه الموارد المتاحه لتلبيه حاجات الافراد مع الاحتفاظ بحق الاجيال القادمه ولهذا فان كان المغرب قد انخرط في هذا البرنامج التنموي ورفع التحديات الاستباقيه من اجل الانتقال التدريجي للاقتصاد الاخضر فليس عنا نحن ايضا كمجتمع مدني وفعاليات مجتمعيه الا ان ننخرط بدورنا في هذا المشروع الطاموي في التزام تام بقصد مساهمتي في تسريع وتيرة هذا المشروع بمشاركة والإعداد والبحث عن البدائل والتعامل مع هذه الاستراتيجية مع التركيز على الدور التأسيسي والتوعوي. فلقاؤنا اليوم في هذه المائدة المستديرة وبوجودكم الفعلي هو أحد المداخل لتحقيق هذه التنمية. ولعل اختيار موضوع التنمية المستدامة في إقليم العرائش المؤهلات والعراقيل هو إضافة نوعية للمشهد الديمقراطي وكلنا آمل أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المنشودة من خلال ما ستعالجه وتتناوله مداخلات ضيوفنا الكرام مشكورين على تلبية دعوه والله موفق السلام عليكم